پیپر یار گلت ہوا ہے معافی منگی اگو جہاں گلا کردہ نس گیا دفتر چیز اپنی مینجمینٹ نہ گل کی اپنے رل مل کے سارے کٹے ہوئے ہمارے نبی باغ نے جو بھی نبی ہوگی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جائے محمت فرحان محمد فرحان کے اوپر جاؤسین لکھا ہوا تھا جاؤسین تو اس نے آ کر پڑھا ہے پڑھ کر بس میں ڈال دی ہے پھینک دیا وہ ہم سے نا دوبارہ نہیں ہوا ہم نے ویسے بات کی ہے وہ کہہ رہے یہ بات ہوگا پہلے میم نے کہا نہیں یہ نا آگے نا مینیجر سے بات کریں جیسے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے آگے ہم کہا نہیں ابھی بات ہونی ہے نہیں تو ہم نے کام نہیں کرنا تو کہتے ٹھیک ہے پھر ہم نے نا ساتھ لڑکے کے لیے تنہائی وہ بھی ساتھ آیا اور ہم یہ احتجاج کیا جو نتیجہ اس کو ہم نے ادھر چلا دیا They all really know they're bad.